Όλοι σε. Τελείο. Εμένα αξίζει η επειδή είναι τάξη. Δεν πέρασε. Καλό το Δεν τώρα. Σκούπα. Σκούπα. στα γκάζια. Βλέπει το 107 mm. Έγινε 98 97,9 Είδες πού ο πραγματικός Ναι, ναι, ναι Συντζείται όμως Έτσι. Έτσι, ναι, εδώ είναι στο, στο full Λοιπόν, αυτό είμαστε Και κόβουμε Έπιασε και έσβησε Λοιπόν, <laughs>